В першій частині розповіді про історію радіо я розповів про всі типи радіоприймачів, які були відомі на кінець першої світової війни. Але нічого не сказав про ще один тип радіо, який був запатентований у 1918 році, і який вже більше 100 років є самим популярним типом аналогового радіо літальнього радіоприйому. Саме тому він заслуговує на окрему розмову, і це супергетеродин. Супергетеродин заснований на принципі перетворення вхідного сигналу частої радіостанції на сигнал фіксованої поміжної частоти з подальшим його підсиленням. Завдяки цьому Супергетер-1 отримав дуже суттєву перевагу над радіоприймачами інших типів, став значно більш чутливим і особливо вибірковим. Використовувати в примачі допоміжний генератор коливань перший, де пропонував вже нам відомий Дженан Фесенден в 1911 році для свого приймача прямого перетворення з машинним генератором. Він же і створив термін гетеродин. У 1917 році французький інженер Люсьен Леві запатентував принцип супергетеродинного радіоприйому. У його приймачі чистота сигналу перетворювалася не безпосередньо в звукову, а в проміжну. І вже після цього надходила на детектор. Підсилювач проміжної частоти ще був відсутній. Доповнити схему леві підсилювач проміжної частоти незалежно один від одного у 1918 році додумалися німець Вальтер Шоткі і вже нам відомий по винаходу регенератора американець Едвін Армстронг. Патентну заявку Шотки зробив в червні, а Армстронг у грудні 2018 року. Але Арфон першим побудував і випробував Супергетеродин на практиці, і тому саме його вважають батьком Супергетеродина. Через рік Едвін Артонг продав свій патент, отже всі приватні на промислове виробництво Супергетеродина корпорації RCA, тільки що створені за ініціативою Давіда Сарнова за 1 мільйон доларів, на той час це була просто колосальна сума. Але Сарнов не прогадав. Завдяки монопольному праву на патент Арстронга його компанія стала безперечним лідером світу на найближчі 10 років і дуже рідко продавала право на виробництво супергетеродина своїм конкурентам. Схема супергетеродина була вигідна в той час ще й тим, що лампи того часу не забезпечували необхідного підсилення на частотах вище кількох сотень кГц. Вірній функцію підсилення сигналу у підсилювач проміжної частоти в діапазоні більш низких частот, вдалося суттєво підвищити чутливість радіоприймача. У грудні 1921 року невідомий англійський радіоаматор прийняв сигнали радіостанцій з США. З цього моменту до супергетеродинів проявляється практичний інтерес. Перші супергетеродини були дуже громісткі, дорогі і неекономічні через велику кількість радіоламп. Прийом супроводжується інтерференційними свистами, а через здатність проникати в антену, в з гетеродина, він, так як і регенератор, створював значні перешкоди для інших приймачів. Деякий час навіть стояла дилема, що краще, більш простий, дешевий і надійний регенератор, чи складний, примкливий, але дуже високочутливий супергетеродин, який може працювати навіть з невеликою клонатною антеною. Ця делемо вирішилася з появою багатозвідкових радіоламп спочатку гетродів-петродів, а після спеціальних перетворюваних ламп октодів, гетодів і ексодів на початку 30-х років. З цього часу, а якщо точно, то з 1932-33 років Супергетеродин почав свій переможний триумфальний хід по всіх континентах світу, майже водночас витіснивши з ринку США радіоприймачів всіх інших типів, а протягом наступних 5 років і на ринках Європи. З малоцікавою для більшості теорією радіоприйому, здається, закінчили. Але ця коротка екскурсія була конче необхідною для кращого розуміння суті цього геніального винаходу. Пора переходити до історії практичного застосування радіо і його тріумфального розвитку після першої світової війни. І, на жаль, тихого занепаду в наш час. Але про це вже в наступній серії.